تحذير يا بيت يا جماعه ما حدش يجرب اي حاجه هيشوفها في الفيديو ده بقول لك يا مدير معاك بس فاكر ثاني استنى شوف كده حبيبي يا غالي ربنا يسترك <تصفيق> يا رب بقول لك إيه كنت عايزك بس تساعدني تطلع لي رقم من على التليفون ده حاضر رقم <تصفيق> مين الوليه ايه الوليه مشكلة عايز علبه علبه اللي يمنى شايف انت الناس عندكم اخلاقها ضيقه قوي في فرخه <Oxide> <سؤال> طارت مني يعني انا هنادي عليها لو ردت عليا خد باك باك باك باك باك باك يا بت عامله يا بيت. والله وحش انت فين يا بيت. يا خرابي على العسل ماشي يا انت عايز 200 صح؟ بس دول 210 يا نهار اسود هي ده هي ده فرختي دي يا اعمل يا فرعون اشتراك وخد قلبي برضاك يا ابو الصحاب مواعيدنا كل تلات وسبت وخميس الساعة 9. تعالى يا جدعان كلنا كده نصلي على النبي علشان ناخد حسنات ماشية بالحب يا جماعة فكرة الفيديو بتاع النهاردة هتكون من التعليقات وفيها افكار مجنونة بقى زي ما انتم شايفين في العنوان كده عايز اقول لك على حاجة مساء الزلابية من غير ما نرغي كتير يلا بينا نشوف التقيل. ولا رحت فين يا ولا؟ بقول لك يا مدير ازيك يا غالي معاك بس فاكر 200 جنيه استني اشوف كده معلش بس ده انا بقى ساعة يا جدع الله الصغيرة عايزة 50 جنيه تلعب بيها تمام لك بيها. حبيبي يا غالي ربنا يصطرك يا رب جنيه لك ال جنيه اهو الفلوس دي مضروبة ولا سليمة لا آه يا باشا حاجة زي الفل تمام <تصفيق> يعني حبيبي يا غالي ربنا يصطرك يا رب ده بس ده فلوس فعلا فلوس أصلية فلوس حكومة أوه. أصلية بال بال بكل حاجه تمام فلوس تمام قوي يعني حاجه حاجه نظيفة. ماشي يا غير. انت عايز 200 صح؟ بس دول 210 يا نهار اسود حرامي يا جدعان يا لهوي الحرامي خدهم عايز جنيه دلوقتي ده حرامي يا يا لهوي يا, يا ما يا, يا, يا حرامي يا دن... ابني ال بتاعتي بتاع بتاعتي... انا ايه يا عم واحد ده حرامي اهو يا ابن يا صاحبي هنا يا عم واحد الله اقول لك يا انت الفلوس يا جدع انا اللي انا ما اديتكش حاجه يا صاحبي يا, يا عم عليا خلاص تهب مني عليك يا عم انا في ايديك يا عم يلا بقى بقى خلاص أنا هنا انت نصيبك كده معايا اديت 200 جنيه هو شدها انا مات يا عم انا خدت حاجه منك انا خدت حاجه يا عم يا انا عايز فلوسي فلوس معايا يا عم ماليش دعوه يا عم عشان ما عايز تعالى عايز فلوسي يا عم, عم تعال تعال انظر تهب منك شويه يا عم, شو عم عايز يا عم بقولك. يا عم واحد الله بقى خلاص انا بقول لك تعالى يا عم, عم عايز فلوسي يا عم فام تعالى اقف هنا كده بس يا عم فلوس واحد فلوس الله هتعمل ايه يعني يا عم عايز فلوسي بقولك هتعمل ايه؟ يا عم اعمل اعماله بس هات فلوسك انت مش عارف تعمل حاجه عايز ايه يا عم هات فلوسي بس يا عم وني هتعمل ايه هي كلمه واحده هتقفلك لك الليله وهتجيب لك الفلوس حالا كلمه ايه يا عم تخشع يا عم بقول لك هات فلوسي يا عم في في يا عم طلع فلوسي يا عم معيش والله خالص انا ما انا مالي يا عم ده هو مش ده الحرامي ده ولا لا ده واحد شبخه يا عم اهو أهو طب خد خد. دي 50 في 50 مزوره بس. أيوه يا صاحبي. في 50 مزوره دي فلوسك. بقى 50 مزوره. بالله. <تصفح> طب بص أقول <والي> لك حاجة. فلوسك <تصفح> <بصكاي؟ تصفح> <بصك. تصفح> إيه؟ بص إحنا كنا بنصور مقلب والله. النظمة. كله بقى. تمام؟ دي كلمة يا جدعان. مؤاخذة يا جدعان. ولا يا غالي. حاجة أنت مش عايزك تزعل بس أنت ما في اللي حصل ده يتزعل ولا فيها مشكلة؟ لا يا عم عادي ماشي يا غالي حبيبي. يا جدعان حد ماشي في الشارع اناس اللي هنا حد ماشي في الشارع ايوه ايوه ماشي حبيبي محترم قولي أيوة. لك كنت عايزك بس تساعدني تطلع لي رقم من على التليفون ده حاضر رقم مين الوليه ايه الوليه قلت مين هتلاقيه متسجل الوليه الوليه ايوه هو كده وشك ده وشك ده يا حبيبي اهو انت قرع راجل أنت عايز رقم الأولية لو بتحسس يا عم بالله لا رقم الأولية طلع لي رقم الأولية فين البصمة بقى؟ هبتدي إيه؟ صابعي ده على البصمة شغال ليه بتاعي يا عم شغال؟ خلاص يا ده عم. وشك؟ آه يا عم هو أنت أنت إلا؟ إلا؟ حسيت بالطريقة دي إلا والله مش عارف إيه يا حبيبي والله زعلك شكراً امسك ده رقم الأولية؟ آه رنيت؟ لا طب رن والله خلاص أص... يا انت عم بتاع آه شكرا. شكرا طب استنى بس استنى عشان هتوصلني المكان اللي هي عليه استنى استنى عشان هتركبني بس الو يا ولي يا عم خلاص ايه يا بت عامله ايه يا بت والله وحش انت فين يا بت يا خرابي على العسل يا خرابي استنى بس يا صاحبي انت فين؟ انا اهو ايوه أنا استنى على... سا... هتيجي بس تركبني توك توك بس او مقابلة ما فيش هنا ما هنا توك توك طب تاكسي اي حاجه انا فين اصلا؟ عملية نص ايه بت عامله ايه؟ والله العظيم وحشين ياه انت جاي فكرة... ولا ايه يا عم؟ فاكرة يا بت لما كنا بنطلع يا بت فوق السطح يا خرابيط ايام ايام جميلة والله يا عم صاحبي صاحبي استني بس خليكي معايا انت فين؟ انا اوي أيوة يا عم ماشي انت فين بقى؟ فين؟ عند حديقة الطفل هجيلك هنا هجيلك هنا بقول لك يا نجم صاحبي بقول لك يا تركبني بس اي حته كده ركبني تاكسي بس قول له حديقه الطفل يا عم خلاص انت إيه الا <تصفيق> يا ابني زعلك انت والله حاسس ان انت إيه الا كده <تصفيق> انت عايز تروح بس قول ركبني اي حاجه قول له حديقه الطفل حاضر. عند الوليه عند الوليه اه نروح لغايه كان عند حدائق استنى كده صدق انت طلعت إيه الا فعلا يا راجل في ايه مين الا إيه؟ يا والله انا كنت مفكرك مش الا بس طلعت فعلا الا والله تعالى تعالى بس فين ايه يا باشا في ايه هو هو, هو انا ضحكت عليك مش خليت اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه بس وربنا هقول لك هقول لك والله هقول لك على حاجه مين اللي يعني هقول لك على حاجه والله بص مش عايزك تتعصب بالله عليك اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه بس اقول لك كلمه واحده كلمه واحده بس ورب الكعبه هبوسه وهبوس دماغه هرزع لك استنى يا صاحبي بص بص والله كاميرا خفيه بص مقلب على اليوتيوب اه خلاص يا عم الترابيس عندي هتشد كده وانا طب بص كده هناك هنا طب بص كده عند العربيه بص بيشاور لك اه ما تزعلش بس والله موافق بس اللي هي حبيبي ذيع حبيبي يا نجم السلام عليكم يا غالي انا كنت بجيب علبه سجاير قدام هنا الناس عندكم اخلاقها غريبه قوي ليه بس؟ مش عارف اعمل معايا مشكله عايز علبه علبه الا يمه ام? يمه لم احمر ماشي يا كل ما اجيب علبه سجاير من قدام هنا حد يعمل معايا مشكله ليه كده؟ مش عارف كلهم عاملين معايا مشاكل شمع. مش عارف انتوا الناس عندكوا اخلاقها ضيقه قوي نيك. يا صاحبي؟ انت عايز علبه سجاير امال ده ايه ده ما انت كمان هتعمل معايا مشكله؟ لا انا هعمل معاك مشكله ايه ده؟ ايه ده؟, ده. دي سجاير ايوه ماشي انا عارف دي علبه سجاير انا أيوة. عارف انها سجاير ماشي انت جيت قلت عايز علبه ايه؟ يا عم, انتو انتو انتو انتو كل يوه يوه يا عم انت المنطقه كلها باشكيكم تستصبحوا يا جدعان فيها يا جدعان هو فيها جدعان كل ما اجيب علبه سجاير بتعملوا معايا حوار هو هو بقى الحوار انا اخدت علبه سجاير يلا يا عم اتكل بس اقول لك تعالى هنا إيه؟ فاهمك حاجه واحد دل... بقى لا واحد فاهمك حاجه لناشي يا عم نلفيت مننا أنا... بس انا ما خدتش العلبه اتباتت السج... العلبه طيب طب ايه ده دي سجاير ايوه فضيتها ليه عشان كنت عايز علبه سجاير انا جبت لك ايه علبه سجاير ايوه فضيت ماشي فضيت السجاير لان ما بدخنش انتوا آه. يضاف الضرر ليا لا ما يرضونيش الضرر انا مش بدخن اقول لك بس بس بس ده منظر ام علبه سجاير تاخدها دي انا ردي يا في عم المال. انت عملت ثواب اه ليه ليه يا عم تصلي على النبي يا عم صل على النبي وبش عليك بس. يا عم صل على النبي صل على صلى يا عم صل على النبي بص قول لي بقى انت بتاخد الساعه يعني بس. بتعلم عليها كده يعني انت شايف فين عايز تنادي لحد نادي يا عم انا اخاف انا هخاف ما خاف يا عم شوف أي حد هاتلي دقة من المنطقة دي أنا عايز دقة بيجيلي فس يا يا هو عيدك بس وصبر فين أنت أنا عايز دقة بيجيلي بس اقول لك خدها يا عم مشى بحال ايه يا عم فيه. طب واحد واحد انت شارب ولا ايه يا عم واحد الله طب استنى انت شارب ولا يا عم طب واحد الله انت كنت قلبتني كده طب اقول لك على علبه السجاير وحساب علبه السجاير هي العلبه بفلوس يا عم خلص هات حساب علبه السجاير انا مش عايز سجاير عايز علبه سجاير جبت لك علبه سجاير خلاص ما انا فضيت لك السجاير اهي يا عمنا ايه يا عمنا هو البنك هب ولا ايه بانجو؟ والله انت اللي شارب بانجو خلاص يا تهات علبه السجاده انتوا مصرصرين بقى... على الصبح يا تخلص ده انتوا ناس غريبه يا خلص بقى هات علبه السجاده انا علبه السجاده هديك علبه بس يلا يا عم انا هديك حق علبه سجاده بس عندي شرط ماشي المكان دا يتقفل يا المكان اللو... ده هيتقفل يا عم يلا في قفل وبتتخن أنا... منك يلا هقول لك حاجه انا كنت بنيمها من المغرب طب يلا خلص بقول لك يا عم هديك الفلوس حاضر طب يلا انكس انكس يلا انا هقول لك على العلبه بكم؟ العلبه بكم؟ العلبه بكم؟ على الله يا عم اتكل على الله يا عم الله يسلك انت دماغكوا تعبانه قسما بالله عورك النهارده هقفل لك المحل ده صدق وتومن بالله الله انا هقول لك صوت. كلمه واحده بس قبل ما امشي اه اللي حصل ده كان مقلب, مقلب. بالله كانت الساعه بتاعي والايربودز انا خدتها ماشي عايزه الساعه واخد بالك والخمسين جنيه وانا ما بدخنش طب انا مش عايزك تزعل <تصفيق> انا سألنا ان انا قلت تهدف عليك لا يا عم والله طب بص كده عمنا بس بس وما عادين على القهوة هنا بيصوروا انت <تصفيق> موافق الاول اللي حصل ازاي ولا فيها مشكلة مشكلة عادي باك <تصفيق> باك باك باك باك باك باك باك باك باك باك ثواني بس يا يعني نجم كده انا بدور على حاجه بايعه مني ادور معاك باك باك باك باك باك باك باك لك وانا انت عايز اقوله بص يا صاحبي عارف العماره ديت؟ اه شفت العماره اللي جنبها؟ اه انا بربي في قصاد حفراء في فرخه طارت مني اه جبت عليها انا سمعت اللي واحد باع حالك هنا لا. فانا ه... بص بص انا هنادي عليها لو ردت عليا هاخدها باك باك باك باك باك باك باك <تصفيق> انت لك إيه؟, ايه في فرخه تايهه مني فبنادي عليها الدنيا وصلت لها حمره حمره لا حمره ارض من ارض كده مم مم يزارك بتعمل ازاي بتعمل باك باك كانت بترد عليا بقى طب ثواني يا طلعت منك منين؟ إيه؟ شايف العماره دي تعال كده شايف العماره دي؟ اه العماره اللي جنبها تمام, تمام ايوه على ناصيه ابراهيم ناصر. حلو تمام, تمام فوق السطح بربي فراخ وكتاكيت <تصفيق> <تصفيق> في فرخه طايئه مني الفرخه طول منك لحد هنا؟ لا انا سمعت اللي حد لقاها وجابها استنى بس انا ادور عليها <تصفيق> باك باك باك باك باك باك اقول لك على حاجه بس انت في حاجه هو انتوا انت مش فاهميني ليه؟ انا لي إيه علاقه بص مع الفراخ اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه طيب اقول لك علي, على حاجه اقول بدور على حاجه بدو إيه. منه عايزي. بص يا صاحبي يعني. اه ايوه ممكن تكون هنا استنى طب تعالى كده أيوة بص استنى بس كده انا عايزك انت معايا انا عايزك انت معايا ده هيجيب لك كل حاجه انت حضرتك مش فاهمه قلت حمراء دي ابيض دي فراخ ممكن تكون مستخبيه وسطه انا هنادي عليها استنى كده باك باك باك باك باك بس بص يا باشا انت اللي هتطلع طب انا عايز بره. عايز تعالى بص تعالى طب استنى فرخة مش فرخة ازاي؟ الله يا جدعان في هو هو الكلام كده؟ يا عم انت؟ انت؟ بعتها الصبح اه طب بس يا بص <تصفيق> يا انا بودر يا يلا انا عايز الفرخه انا عايز الفرخه انا سامع اللي انت بتاعتي انا اللي طارت من فوسكو يا عندي من عندك بقول لك والله اني مربياه يا صغير يا عم يلا يا اهي اهي ايه ده ايه ده ايه فرختي ديت ده ديك ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده ديك اه ازاي قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي طب بص اقول لكم على حاجه بقى ازاي يعني يفرخ هو ده ديك اصلا انتوا شكلكم يلا يا شكلكم كده كلكم هنا منزعين يلا يلا يا صاحبي طب بص يا صاحبي تعالى كده هقول لك على حاجه انا هقول لك على حاجه انا هقول لك بس بص استنى استنى اوه بس استنى استنى اوه بص بس انا بصور مقلب يو؟ على اليوتيوب ورب الكعبه ما الدنيا طب بص كده يا طب بص بص بص هناك بعد اذنك يا حاج بس اللي حصل ده ازاي ازاي خلاص ياض يا ابن قلبي لو شفت الفيديو انزل اعمل لايك. ما تنساش بقى تصلى على النبي علشان انت تاخد حسنات واحنا ناخد حسنات، اقول لك على حاجه ماشي بالحب. تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي وفعلوا هاشتاج بتوع المقالب على المليون. مساء الفل يا جدعان. اخشع. ما تنساش تتابعنا على القناه الثانيه هتلاقيها في قائمه القنوات، خش خد لك لفه لو انت بتحب الرعب ما تنساش تشترك فيه. وبالحب بقى علشان الاسئلة طلبت. لو عندك فكرة سبع تحت في التعليقات وهحط التعليق, التعليق بتاعك في أول الفيديو الجاي سلام